Yes, så er det godt. Alt er godt. Solen skinner, og alt er dejligt. Lige nu der står jeg et, øh, et lækkert sted, fordi der er sindssygt fed udsigt. Prøv lige at tjekke det her ud. Jeg skal nemlig mødes med min kammerat Rask. I har set ham før. Han er en nice fyr. Så jeg har sagt, vi skal mødes lige her. Haha. Så der bare at vente. Ja, så venter jeg. Prøv at høre, jeg magter ikke alt det der venteri. Så når han kommer, så, øh, så gemmer jeg mig lige herover og så forskrækker vi ham. Det bliver lækkert. Så forskrækker vi Rask lige her. Rask, ja. hvor bliver du af? Jeg er på vejen. Du er langt væk. Kom nu bare hernede, Rask. Jeg ved hvad, det kan sgu godt være, at vi gemmer os herinde. Her finder han mig aldrig, mand. Jeg håber ikke, der er pindsvin hernede. Få at kigge, det er perfekt. For helvede. Der er han. Han er der. Hallo? Hallo? Hallo? <laughs> Folk tror, jeg er skid skør, mand. Find mig, Rask. Kukkukk! Kukkukk! Kuk. <laughs> Ej, hvor var det dumt! Vi har fået et Jeg har sgu <laughs> ja, ja. her i 10 minutter, mand! Så fandt du mig, Rask. Nå, det ja, var var det pjør, jeg var også sætte dig her. Ja. Kan du kunne gemme dig? Det var rigtig godt. Blev du bange? Jeg blev fucking bange. Men mig, Rask, vi skal simpelthen lave en spændende i dag. Måske der skal vi ud og hvad var det, Padlesurf. Padlesurf. Vi Surf. lige surf. fat i Frank. Vi skal lige have fat i Frank, men jeg skal ud og bade. Hvad fanden sker der her, Rask? Ja, det er vi skal flytte. I skal flytte, eller hvad? Det skal vi. Jo. Så kommer vi ikke til at se Rask i 100 år. Skal du med, Sebastian? Det er Raskes lillebror. Hvor gammel er du, Sebastian? Syv. Syv, mand. Så jeg jeg lige skrive skrive ud hvis I synes, han er cute. Hvad? Vil du sige noget til dem? Æble godt. Ja, præcis. Ja. Cola. Det er Raskes crib, det her. Ja. Altså, så skal du lige vise, hvad du har, Rask. Kom. Jeg har en cola. Cola? Der sing, sing, sing. Ja. Der er fjernsikkeret, fjernsikkeret, fjernsikker. der er skabet Er det dit værelse Rask? Det er mit Det er et lækkert, åh oh, man kan lave sådan en timelapse her, det gør vi lidt. Men det er jo ikke vi flytter Rask Ah, den flytter til bedre Nå, den flytter til større ja, er... Det er fordi efter Rask har været med i de her videoer så har han en kassen mand Eller noget Kæft hvor er det dejlige store rum mand, yes Nu vil mig Rask lave en speciel dans Hvordan <laughs> ved er. Hvad uh, uh, uh. laver du? Det er gang uh, uh, uh, but, Nej, Vi det, yes. Skal vi smutte nu? Ja. Yeah. Vi skal simpelthen smutte nu, fordi at, uh, huset skal til sandvangere. Yeah, ja, der kommer uh, folk, der på det. Der kommer folk, at ser på det. Kommer til at savne huset, Sebastian? Ja. Yeah. Ja. Yeah. Yeah. Så Rask og jeg, vi tager simpelthen ned på uh, havnen, og så bader vi, og måske uh, noget surfboard og sådan noget. Ja, yeah. så går her og Så <tryk> skal vi ned og bade, du. Er familien også klar? <laughs> du skal ikke med og bade til Madsen? Nej. Jeg har det badsen. Måske skal jeg. Måske? Hej. Hej, Mag. Er der nogen hjem Hej, hey. sagde hej. Hmm. Ja. Nu er vi kommet ned til surfklubben. Surf ja. ja, Det er stedet. stedet. Ja, stedet. Mig og Rask, vi skal lige klæde op, og så skal vi bare ud og uh, surfe og padle. Og jeg har aldrig prøvet at surfe før, så det bliver grineren. Yes! Ja, men... Er vi klar at ja. Så er vi klar til at surfe, og det er min første gang, at surfe, så det bliver godt, mig Rask. Nej, er her så her dårlig? Jeg ja, er dårligt. dårlig. Men Rask han skal lære mig alt muligt, og vi har uh, GoPro og alt muligt lækkert. Yes! Så hygger vi sko' der bare, bare, Rask. Hvad? Skal vi det ud af nu? Ja, det er det, synes jeg. Okay, Rask, du starter, eller hvad? Skal jeg starte? Ja. Nej. Jeg starter af herfra. Åh oh, Rask! For helvede, Rask, mand! Er det koldt? Nej, overhovedet ikke. Det er sgu svært at surfe. Hvad siger, drenge? Skal skal ikke også med her i langen. Hvem er det? Malik. Har du prøvet surf før, Malik? Ja. Er du god til det? Mm -hmm. tror du jeg er god til det. Du skal ikke. Det er jeg, ikke, så det. det er oh, oh, oh. Skal jeg var Ja, du skal. Jeg skal. Så skal I, Ja, så skal op og stå. Ja, du skal. Jeg skal op og stå. Ja, du skal. Oh, fuck. fuck. Så skal jeg op og stå. Ja, Er du klar? Ja dig! Okay. du Det var så altså hårdt, det var! Det var fandme crazy! Jeg faldt derude, jeg vidste ikke, der var så dybt, men det var der! Så det er nice at surf. Hej. Var det sjovt at se at surf? Ja! Vi fik prøvet det rask! Jeg ved aldrig, altså, hvorfor det kunne mig et spært! Nej nu det rask, der hygger og bærer surfboardet! Jeg prøver bare at hygge! Hej! Hop vi med at rask! Ej, ah, okay, du er så skubt, mand, så kan jeg ikke komme i. Skal jeg? DIG! Det er så langt til siden, det har været så godt vejr, men det er lækkert. Og hvad med det? Der er stadig minusgrader. Det er stadig minusgrader. Nej, det var sgu lækkert lige at få lavet. Hvad siger du, Rask? Ja, det var pisse lækkert, man. Prøv at tænke på, hvor mange mennesker der faktisk gerne vil være mig. Der gerne vil de være mennesker. dig, de syge mennesker, de tænker faktisk, bare kan jeg jo gerne være ham derovre. Han er rask. Vi har lige sat os i i toget, fordi vi skal have noget lækkert mad i Hornbæk. Ja, men alvor er den smag. Ja, kom. Fint. Ja. Og nu begynder der at regne. Øv, det er simpelthen begyndt at regne lidt. En lille smule. En lidt smule. Men vi skal stadig have lækkert mad og hygge os regne. det er så bare irriterende at vente, men sådan er det. Hej! Mm. Hey. Er det øvrigt, det regner, eller hvad? Hvad gør vi, når det regner oppe her? Så prøver vi. Åh, oh. oh, kom her, du skal også med. Ja. <laughs> ser vi godt? Det oh, det ser rigtig godt. Eller? Gør vi? Hey. Vi er stoppet med at regne smule, men nu går vi ind og får noget lækkert mad. Altså, det er overhovedet ikke stoppet med at regne. Okay, det regner stadig lidt. Simon til kamera, så Jeg er ikke, hvad jeg skal. Så vi fået lækker mad. Så er bare nu. Skal vi smage, Rask? Vi fik spist, og det var lækkert, hva', Rask? Ja, yeah. eller var det sådan lidt? Ej, det var ikke lige et Det godt, var ikke så godt. Men nu skal vi simpelthen hjem til Rask. Men først, vi har simpelthen fundet den eneste totem i hele Danmark. Ej, tag lige et billede med mig, Rask. Yes. Rask og jeg vi skulle simpelthen vente 20 minutter på toget, så vi har valgt at gå ind på en random fodboldbane, og bare stå og spille fodbold. Hvem er det, du er? Det er William. Er det din fodboldbane, vi bare har nakket? Yeah. Der er en Du følger med på YouTube, William? Det gør jeg i hvert fald. Oh, Hvad lækkert, mand. Hvad hedder du på Instagram? Jeg er ikke på Instagram Okay, Men tøser, I kan finde dem på boldbanen <laughs> Ja Det ja. er det folk skal? Subscribe Ja. Yeah. Jeg det, er klip, det der, Vi er til stationen og, og mødt to fans. <laughs> I kan bare lide ja. Det er, det er nogle af mine største fans. I kan se, hvor meget I elsker mig. Ja, det er. Kom lige igen. Ja, det er ikke... Så er der bror -kærlighed. Men vi simpelthen komme hjem nu. Vi skal spise. Og øh, Der er du igen, Sebastian. Det her det er lille nejermønster. Det er den nye nejermønster. Er det rigtigt? Ja. Og vi skal spille fodbold senere, Monique? Ja. Okay. Ja. Yeah. Nej. Du er rask. Du er rask. Hvordan kan det være, at du har det helt eget spækbræd? Din, din mor viser mig lige. Har jeg et Jeg Ja, hvor rask. Og du har blå øjne, Sebastian. Der er blå øjne. Er det dig, der der har mad rask? Ja. Nej, det er, det er min mor. Du ser faktisk alle vores videoer, gør du ikke, Sebastian? Jo. Det er den, det er den mest trofaste fan, vi har her. Jeg skal lige lave noget sødt derude til pigerne. De går helt af mok, have dig alle sammen nu. Men den, kan de se, når det er på, på <laughs> Vi har fået spist, og nu skal vi spille med lille Sebastian-boy. Kom her. Oh, yes. Tag Ja. Nu vil meget Sebastian tage en duel. Er du klar Sebastian? Ja! Pas nu på. Nemlig. Og Sebastian, du skal være kæreste med mig mønster, er det rigtigt? Nej. Nej. Synes du ikke, hun er sød? Øh, nej. Ja. Morten, skriv det. vi kan lige skrive sammen, hvis... Uh... Nej. Jo ja. De skulle sgu sværes, nogle små børn. De skulle gode til det. Hvem ved, måske er det næste, Brian Laudrup. <laughs> Ej, Albert, lad ham lige, lige være. Albert, Albert. Vi skal bare lade være, hvem der bestemmer de små børn der, mand. Så <laughs> fik der nede, mand. Neja Münster. Hvad siger du til Neja Münster, Sebastian? Jeg er en YouTuber. Ja, kan du lide hende? Bare sige ja. Øhm... Um, uh... Bare sige ja, Sebastian. Er ikke i kærlighed, men vi gjorde jo, de er gode. Sebastian elsker hende. Nej! Raspe, hvad gør vi nu? Ja. Øh, du du os som om du tager Sebastian. Ja. Og så, øh, Også en underbrusor, ikke? Underbrusor, men ja. vi tænder den ikke, vi tænder ikke bruseren. Og så tager du ham under. Ja. Okay, Sebastian, vil vi mere på den? Så, så ja. du står og bare og spiller fodbold i baggrunden. Vi starter nu, Sebastian. Kom. Okay. Hvad er det i vi skal? Hvad tror du, vi skal, Sebastian? Er Vi skal lukke øjne. Skal du stå her? Skal stå her? her. Arrrr! <tryk> Sebastian er du okay? Det var en prank. Du er blevet pranket, Sebastian. Ja, oh, yes, Men husk, Morten, hvis du ser med, så det er Nias. Nej, Møsters nye kæreste der lige der. Nej, ikke håbe Jo, jo, jo, jo. De skal være kæreste. Var det sjovt, Sebastian? Ja. High five. Hvor langt er du tilbage? Ja, der er ingen tilbage. Er, er Danmark ved at vinde? Ja, okay. Så vi vinder Sebastian? Yeah. Det er Danmark, der simpelthen spiller om gulden. Fik vi et til mål? Ja. Rask, kom, vi får guld! Det er en Yes. Så vinder Danmark guld. 5.10. Du 1. lige Rask. Ja, det Du er bare ligeglad, Rask. Er vi også ligeglade, Sebastian? Nej. Det skal bare have en egen Yes. Kom her. Oh, yeah. Nej, jeg ja, er mønster! Nej! Hej, det er blevet mørkt. Og ved du hvad? Vi har haft en fantastisk dag. Jeg slutter simpelthen nu. Gør jeg så det, Sebastian? Ja. Hej Men du kommer igen, gør det ikke, Sebastian? Det kan være, at vi skal lave nogle videoer videoalmoni. Så må folk like, hvis de vil have videoer med Sebastian. Vi har haft en forrygende lækker dag, med Rask. Har vi ikke? Det har været Vi har Husk at like, og I kan følge mig på Instagram, Albert Dyrlund, Snapchat, Albert Dyr. Hey. Like ja. alt for meget. Vi skal da også fylde den raske dreng, skal vi ikke? Følg os Rask, den ja, raske dreng. Husk at abonnere, hvis I har gjort det forvejen. Vi ses! Og husk lige at like for flere videoer med Raskes bror, Sebastian. Hey!